Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада, у ці дні ми зустрічаємо з вами великий день – світле Христове Воскресіння. В усі часи для кожного українця Великий день був особливим. Для українців світле Христового Воскресіння – це про перемогу. Це про перемогу життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. Сьогодні для кожного з нас це, як ніколи, актуально. Сьогодні ми з вами робимо все можливе і навіть неможливе заради того, аби життя перемогло, аби світло перемогло, аби добро перемогло. Друзі, в ці дні кожен з нас зобов'язаний молитися. Молитися, вшановуючи наших героїв. Молитися... За кожного українського воїна-захисника, дякувати кожному українському воїну-захиснику, молитися за нашу українську перемогу, молитися за наш український мир, молитися за нашу славну Україну. Окрім молитви, друзі, ми повинні з вами докластися до нашої перемоги дією бо Великдень, бо світле Христове Воскресіння. Це про дію. Українське життя переможе смерть. Українське світло переможе темряву. Українське добро переможе зло. Тільки тоді, коли ми докладемо для цього свої зусилля. Перемога України залежить від кожного з нас. Тож, друзі, молимося за нашу перемогу, за наших захисників, за наших воїнів. Вшановуємо пам'ять усіх наших героїв і творимо Нашу перемогу. Народ, який бореться, обов'язково перемагає. У ці весняні світлі дні нашого українського Великодня! Я бажаю кожному з нас перемоги! Христос Воскрес! Воскресла Україна! Онині на віки! Перемоги нам усім!